اینا رو تبدیلش کنید میتونی از خود اینا استفاده کنی برای خرید خدمت جلسه بعد اینا رو میبینیم خب یه بحثی داشتیم رو وال ببینید این wallmap.iochart یعنی این گزینه رو که بزنی شما نقشه وال ها رو میبینید من مثلا میانم این رو مکزیمایزش میکنم ببینید این جاهایی که هیچ خبری از والمال نبوده دیگه این جاهایی که یه دفعه زیاد شده یه دفعه رشد کرده ببین من اونجایی که دارم صحبت میکنم میگم اه... روی بیس هزار چرا یه سری فکر میکردن میریزه بازار ولی نریخت و امروز که داریم با هم صحبت میکنیم چه تاست و یه ایتیه چه دلاری رو زده اونا این تیکه ها رو نمیدونن اون تحلیلگر فقط صرفاً داره با تحلیل تکنیکال میره جلو ببینید، چشمی که نگاه کنید، میزان وال هایی که تو این نقطه وجود داره من قدرم این رو حد اکثر گذاشتم بسیار زیاد شده وال با اون حجمی که میخره برای سود 10 بی سی، درصدی نمیاد. اینا عددای خیلی خیلی بزرگتری رو میبینه حتی مثلا این این هود... هدلر می... ولی با اون تعریفی که کردیم اونجا با هم صحبت کردیم گفتیم که به صورت چیز هست مخففه این هم میاد مثلا این گزارش رو میده یا ببینید مثلا میگه نرخ آدمهایی که اومدن من دیلیش بکنم نگه داشتن بیت کوینشونه چجوری داره رشد میکنه رو چه قیمت و طرف روی این قیمت های بالا هم خرید کرده مثلا اینجا چقدر قیمتش بیت کوین پرایسش؟ این حدرایی که اینجا 13۴9 دلار خریده و بهتون کلی اطلاعات مختلف میده که بتونید بر اساسش گیری کنید که آیا من میام توی این بازار نمیام اگر میام مثلا این وال هایی که داره توی این حوزه خرید میکنن چه نقطهی ورود کردن چه نقطهی خارج شدن از بازار و بهتون کمک میکنه که بدونید توی این نقطه مثلا ارزش داره من وارد بشم اگر وارد چه ریسکایی رو مترتب این داستانه. البته این من یه ذره زومش رو کنم. ببینید تو حدود 20 هزار بوده. نگاه کنید اینجا یه مقدار خلوتتره یعنی خیلی وال درگیرش نشده بعد که یه مقدار این حجم این بابلای که نشون میده آビア مثلا والی که اومده و حجمی که خریده است. اینجا آبیاش کوچولوتره ولی از از 25 24000 پن... خورده 25 که رد شده دوباره اینا بزرگ شده. بر حال بازار همیشه ریسک داره دیگه یه سری ریسک میکنن و از این استفاده میکنه و به همین خاطری که میگم تکمت غیره نمیتونید تحلیل کنید خیلی فاکتورهای مهم دیگه هم هست. این هم از اون داستان وال. خب ما بریم سراغ یه سایتی به نام کوین مارکت کپ که این اصلا دیگه بایبل شماست دیگه این لینکش هم بذارم اینجا، سایت کوین مارکت کپ یه سایت فوق العاده است فوق العاده مرجعی این همون بیله کلنگ دیگه طرف چند این سال پیش جا انداخته اومده قیمت بیت کوین میگه بودن چقدر یک روشی داره برای محاسبه قیمت بیت کوین که کلی تیم دانشمندان ریاضی داره که گذاشته از این دارن استفاده میکنن روش در میارن چون این بازاره مرتب داره به هر حال تغییرات توش ایجاد میشه بعد خدمتون هر چود که چیزایی جدیدی که هم به بازار اضافه میشه مثلا دیفای، دیسنترال از فایننس یا مثلا یلد فارمینگا که به شما سود هم میده اونجا برحال جذابیت خاصی داره اینجا داره اطلاعات به ما میده ما آمدیم روی سایت کوین مارکت کپ زدیم وارد این زمینه این رو بهتون بگم و این سایت اینقدر کارش درسته که بایننس هم اومده سهم ازش خریده پس و اصلا اپلیکیشن سن باید اون موبایلتون نصب کنید قسمت اپلیکیشن این امروز بهت ام بهتون منصب بهتون میگم ببینید الان اینجاست که لیست روی کین مارکت کپ میاد یه لیستی وجود داره میگه بیت کوین اول این بر اساس چی رو برده گذاشته؟ گذشته بر اساس مارکت کپ کن. مارکت کپش چقدره 753 میلیارد دلار مارکت کپ اتر چیه تتر همون یو اس دی چقدره 23 XRP ار پی 14 ببینید اصل داستان اینجا حالا بیایم بالاتر اینجا رو نگاه کنیم میگه و اینجا رو میبینی؟ بالا هش و تا وجود داره در سی و چهار هزار تا مارکت یعنی همین اکسچنج ها کل مارکت کپ بازار یک تریلیون و هفتصد اومد دو 24 و ساعت و چهل و میلیارد دلار معامله انجام شده و ش BTC 69% 700 درصد سهم بیت کوین از کل بازار یه چیزی توی بازار وجود داره به نام فصل بیت کوین و فصل فصل altcoin بیت کوین سیزن آلتکوین سیزن وقتی که این عدد دومیننس بیت کوین میاد پایین فصل آلتکوین ها شروع میشه یعنی طرف گینش رو بیتکوین بیت کوین گرفته حالا میاد میپره رو رو روی اتر میاد میپره روی رو رو رو رو خدمتون هر شود لایت کوین، کاردانو، بیتکش پلککا چین لینک ببینید این رو همینطور که اسکرولش کنیم اسم رو هبار یه بار ببینیم دیگه باینس کوین بیتکون اسفی، یو اس دی کون این هم یه دونه استیبل کوین ببینید یه دلاریه. ای او ایس، مونرو مثلا یادم این مونرو چند سال پیش شد کونه ده دهتای اول بود الان رسیده 16 یکی از نکاتی که وجود داره، این به هیچ عنوان قابل بی نیست یعنی اصلا مثلا اتر دیدیم، کیف پولر رو این اونم نداره یادم ماریا کری یک آلوامش رو با مونرو فروخ با مادلش مونرو بدید، من مثلا هم تیز میکنم حالا به اون سایتش این کار انجام میشه ترون، همتر اسکور کنیم بیاییم پایین تر دیگه، ببینید تزوس، وینی نئو همینطور اسکو ایوتا ایوتا خیلی اومده پایین تو 36 دیگه خیلی ارزشش کم شده داش اتر کلاسیک ببین اتر اتریوم یه جایی به یه مشکل فنی میخوره و فورچ بعد انجام بدن باهم امروز چند دقیقه باقی باهم می‌بینید و اون قدیمیه رو اسکوش میذارن اتر کلاسیک جدیدیه رو میشه این اتریوم کلاسیک جدیدی میشه اتریوم اون ای چه این ای تی سیه حواستون باشه تو خریدو و خیلی دقت کنید این نماد ها این نماد بورس نیمونه مثلا اخابر میشه مخابرات دیگه یه همچین چیزی ای تی سی هم حکم اون نماده تو بورسه ولی برای کرپتوکارنسی شما نگاه کن اصل داستان توی این پنجات های اول اتفاق مینفته بقیه شوخیه ببین من زمانت بکنم که این کوین رو بکشم بالا اصلا من اومدم یه گین بگیرم بزنم بیرون با بازار تمام پس روی پنج تا اول با فوکوس کنیم حالا نحوه ترکیبش در قالب یه ویدیو من تهیه کردم میتونم براتون شیر کنم فقط دوستان یادآوری کنن خب ما این بالا دیدیم کلی اطلاعات به ما داده تو کریپتو کارنسی هم اومده به ما یه سری مثلا رنکینگ‌ها رو گفته کوین‌ها رو گفته. مثلا اگه کوین‌ها رو فقط بخوایم ببینید روی این کلیک می‌کنید یا توکن‌ها رو گلووارد چارت ها رو بهمون همون میده، کلی اطلاعات گرافیکی رو به همون میده در مورد اکسچنج ها به همون میاد اطلاعات میده حتی مثلا یه سری اکسچینج ها پروموشن میذارن، میتونیم ازشون استفاده کنیم پورتفولیو آورده درست کرده، پروڈاکت های مختلفی داره، مثلا میگه که make money learning about crypto, crypto. میگه می شما میتونید با آموزش کریپتو، ببینید دیگه اون ایجراپ دیگه به قول معروف دموده شده یه روش جدیدیه برای بازاریابی میگه بیا بشین چند تا وقت بذار متن رو بخون یه ویدیو هم نگاه کن چند تا سوالی انکی میکنم از این زیرم جواب بده اوکی بود آدرس تو بهم بده بهت توکن میدم روش جدیده و همونطور که می‌بینیم مثلا اگه کسی توی حوزه شغلم می‌گرده میتونه از اینجا استفاده کنه یه سری هم اینجا داره که می‌تونه از اینا ببینه برای ساخسهاش یه وای بیت کوین هم داره که مثلا حالا به شما چیز میده دیگه. مثلا شرکت ویژه فروش انجام میده. دیفایم هم که بزنی دیسنترالایز فیننس جایی که تامین مالی بر اساس روش غیر متمرکز انجام میده که بهتون سود میده و عرض شود که میتونید ازش استفاده بگیرید پولتون رو ببرین اونجا بذارید اینها توکن ها و اینا کوین های اون پستر هستن و میتونید رو این ها سرمایه گذاری کنیم چون خود دیفای هم مفهوم جدیدی و غلتن سال 2020 -20 بهترین سال برای اینها بوده که های آنچنانی کردن ببینید به هر حال رو هر کدوم از اینها بزنیم یه سری اطلاعات کاملی در خصوص تاریخچه قیمتیش میده ما با این سایت کلی کار داریم من توی یوتیوب یه 5 تا ویدیو مفصل در خصوص این تایه کردم از ابتدایی که شروع کردم من ویدیو بسازم و کلی اطلاعات ریز و درشت داره حتی شما اگر مثلا من برگردم به صفحه اصلی در مورد بیت کوین میخواین مثلا سورس کد بیت کوین رو بدین یا سورس کد اتریوم بدید از کجا بگیرم کوین مارکت کار میام رو این کلیک میکنین مثلا رو بیت کوین کلیک میکنین اولین الان هم اینجا نگاه کن 18.595 هزار تا بیت کوین اه... سرکولهد سابلای یعنی ماین شده تو چرخه است منتظرم صفحش بازیه که بهتون بگم که آها ببینید مثلا بهتون اینجا چیز می دیگه وای پیپرش رو میده بلاک چین حالا سایتش رو میده کامیونیتی مرتبطش رو میده سورس کدی که با هم صحبت کردیم رو بهتون میداره روش کلیک کنیم میون سورس گودش. بعد یه سری اطلاعات یه خورده فکر می کنم کند اینترنت من الان یه سری اطلاعات به شما میده و یه چیز جالب دیدیم مثلا شما میرین از یک کتابی رو از یک کتاب فروشی میخریم بعد بهتون میگه که مثلا اونا که این کتاب رو خریدن رفتن مثلا این چارت تا کتاب هم دیدن یا اینا رو هم تقییه کردن میگه شما اینا که بی تو دیدن رفتن سراغ اینا یه ذره حس میگیری نسبت به موضوع ببین اینا میگه تو واشلیس رو قرار نیست بخرید و حواستون جمع باشه خب معلومه متاسفانه این باز نکرد که من حالا هیستوریکال دیتا رو بزنم امیدوارم که یه سری دیتا این اطلاعات تاریخیه دیگه متاسفانه نمیدونم چرا دیگه این سرعت اینترنت هم خیلی اومده پایین که این صفحه رو باز حالا علایال شما توی تایم مناسبتری بزنید این صفحه باز میشه ما با این سایت کار داریم دوباره برمیگردیم پیشش حالا داره هی می‌چرخ تا ببینه باز میشه یا نه. خب من برگردم